Ahoj. Dneska budeme losovat výherce druhé soutěže a jdeme na to nejprve zemí lístečky. A jen pro zajímavost, byly dva soutěžicí Jakub a Káťa. Jakub měl osm lístečků a Káťa měla tři. A můžeme losovat. A výherce je... Jakub. Tak, ahoj! Ahoj!